Auton pysähtymismatka 80 kilometrin tuntinopeudella ajettaessa. Sanotaan, että Suomen kesä on vuoden paras päivä. Ehkä hieman liioiteltua, mutta totta on, että meillä on neljä vuoden aikaa, joihin on syytä sopeutua myös liikenteessä. Keli on syytä ottaa huomioon monella tapaa, vaikka esimerkiksi huomioidessa tarvittavaa pysähtymismatkaa. Ajettaessa kuivalla tiellä 80 kilometrin tuntinopeudella auton pysähtymismatka on 50 metriä. Aikaa tähän tarvitaan 3 sekuntia ja päälle 1 sekunti reaktioaikaa. Kesällä elämä on vähän helpompaa, kun aurinkokin paistaa. Talvella, lumisella tiellä auton jarrutusmatka pitenee huomattavasti. 80 vauhdista pysähtyminen ottaa 105 metriä ja aikaakin kuluu jo 8 sekuntia plus sekunnin reaktioaika päälle. Siis yli tuplat kesään verrattuna. Kun tienpinta jäätyy, niin saattaa kuskillakin hymyhyytyä, ellei ole tarkkana. 80 vauhdista pysähtymiseen on syytä varata jo huimat 187 metriä. Aika yli tuplaan tuu 17 sekunnin reaktioaika mukaan lukien. Aivan jäätämää. Muistakaa siis, että eri säällä liikenteessä on eri luonnonlait, vaikka tieliikennelaki onkin sama ympäri vuoden. Tarkkana pitää olla ja kaasujalkaakin kannattaa hellittää, jos keli niin vaatii.